واتساب لا الفيديو فيديو جديد اليوم غادي نلعب ماينكرافت سفيفل ويلا نبدا واو حطوني حدا القريه هذيك القريه آه بطبيعه الحال اول حاجه غادي نجمعوا الخشب عاد باش نشوفوا هذيك القريه باش نصوبوا يلا نجمعوا الخشب باش نصوبوا كرافتينج تيبل اللي هي اهم حاجه باش نصوبوا كل شيء في ماينكرافت باش نصوبوا اكس نصوب كلشي، أكسيه كل كلشي، البلاط، صافي، أن- أنقطع الشجره كامله، عادا باش نصوب <hesitation> كرافتين كتايب، عادا باش نصوب بيكاكس، حيتاش بيكاكس هو باش نأخذ الحجر و كل كلشي من الحجر، ش- شحال من واحد كيدير هاد الخطأ، كصاوب- كصاوب كلشي بالخشب. ومك تلقى ما يدير بهم ما كيلوحهم على او وك صدق انضيع الخشب هذاك الشيء علاش حسن حسن خاصك تاخذ أه تصوب, تصوب كرافتينج تيبل وتصوب منها بيغارس وتحفر وتاخذ الحجر هذا باش تاخذ هذا أه. باش تاخذ هذاك أه. الحجر وتصوب كل شيء بالحجر دابا غادي نصوب كرافتين كتاي بل دبا دير طان طان آه يلقى كرافتين كتاي بل بها لقا قد نصوب قليا وقنصوبو ستيك وقنصوبو بيك اكس ها لو كنناخذو ناخذو جوج بحال هكا واحد هنايا واحد هنايا واحد هنايا هاو البيكاكس وكنحضرو بيه كاع ما نصوب هذيك الباله اش ممكن نحتاجهاش يلاه يعني طيب دابا فور فور او هنايا الحجار أو الملململململم الماء أوه، هنا سنة. سنة. سنة. سنة. سنة. أوه، هنا سنين هنا ندير هنا يا يحبس بندير هاو تبسمه، دبا نبدا نبني دير تا واحد، زوج، صافي زوج، ونحفر هنايا ونطلع، و غادي دبا نصاب كل شي بالحجر. صافي أنا بنيت كلشي، دابا نديرهم بالترتيب ديالهم، السيف و البيكاكس و الآكس و البالا و عاد باش كتجي، كاع ما بغيت نبني، ما بغيتش نبني هاذيك باش ت- باش تزرع، حيتاش تنبغيو نزرعو عاد باش نبنيو، تنبغيو نزرعو عاد باش نبنيها حيتاش المهم هو. الباب اللي كتي محبوس فشي حاجه واللي كتي محبوس فشي حاجه من الخشب ولا شي حاجه من الحجر ولا كوججه جا, جا عندك شي وحش ولا شي حاجه واه مشى ماشي ندخلوا للدار فين هي البابه آه ها هي البابه ماشي يا شي شي قولن نقول لك اه فيها الناموسيات غادي ناخذ لنا بلا ما نبقى نقلب على هذاك وا صندوق نغتو 2 ها مزيان مزيان لقيت البطاطا حيت البطاطا غادي تفيدني في المستقبل حيت هي هي اللي زرعتها هي اللي كانت سرع بالزربه وهي كانت تنمو بالزربه واللي طيبتيها كتزيد لك بزاف في القلوبه تزيد لك بزاف في هذا شوفوا الدور عندها شي صندوق اخر هل هاو صندوق عشان او ماكي البطاطا مزيان نخدد نموسي آه نأخذ آه نأخذ هذه آه النموسية آه نخدش جوج نخدش نموسي نموسي نموسي نموسي نموسي نموسي اه يا عوتاني هادي صح داك انتوما عايشين مظلمين هنايا يعني نعيشو مظلمي دمت انا غنعيشو مضويين حيت حنايا يعني مطورين عليهم حيت حنايا يعني نقدروا وبجراس حيت حنايا يعني نقدروا نهرسوا البلوكات هما ما نقدروش حواله كاين جوج ما كاينش ثلاثه كاع باش نصاوب آه بيض بيض حيد، معدتش نذوق، آ آه شي مرة من لي, لي صوبنا الندر غدي الندر النذر ولقاو ولقاو ديال العود باش نركبو في هد العواد لي بني القرية، واو امرالد سنشفرهم نشفرهم وغدي ن... يعطيني شي حاجة من هذو ا <تصفيق> انشفر فور لي وي عطيني شي حزالق بلاد اليمرود اللي هو اصلا ديالو يلا المفشارت كندير بحال هكا تطلع لي حاجه كنورق عليها او الليل بد الليل اه اجي نتايا نشوفو في لا نشوفو شي واحد اخر فينكم كلشي دخل شوفو شي ها هذا هاذي أجي أجي كومون سير شنو عندك عدو هادو و هاد <hesitation> سمي كيسميوه ذهب القهوي، هذا آه ذهب ده القهوي، ها آه هي كانت ذهب القهوي، صراحه ما عمرني ما لقيتو في شي كهف ولا شي حاجه، ناخدوه، سهل ناخدوه، طن، هادا شكون لي كيضرب؟ ها آه زومبي، أجي أجي أجي، ما ندخلش في دار. مزيانه الكولم، حميني، ندخلو للدار الدار، ناعس ناري، مخصنيش نضربو، أجي، محتاج لي ضربتو هداك الكولم يهجم لي، يهجم عليا، صافي دير أوكي، منقدرش نعس، كان حدايا الزومبي، والوحوش سيار. ناري من هالرساله فينك فين هو فين ناري اه اه اه اه ناري ناري دور دور وفين مشاء يا مصر سيكون انا طول صافي دابا نقدر نعاود نمشي ها هو بغينا نجي حق ندخل للدار كي ماشي موت موت موت موت موت موت مات مات. صافي اخيرا نمرك يعني غنحطو ناموسيه اونستو ان شاء الله الحلقه الجايه غادي نبنيو دارنا حدا هاد القراوي قراويين مش هاد القراوي القرويين هادي نبنيوها ماشي طوي ماشي كبيرة بزاف ولكن ندير فيها السفلي والايطاج الثاني نقدرش نزيد ندير الايطاج الثالث والايطاج الرابع والخامس بزاف هذه المره بقا حتى كنطلع في البلوكات كنطلع في البلوكات كنطلع كنطلع كنطلع قال له يا صاحبي ما نقدرش تفوت هذا هو هذا هو الحد 128 بلوكه شويه صافي دابا او هذا القراوي ديال نقدر من الور... من الاوراق نصاوب ناخذ دايم هذه اسهل طريقه باش ناخذ دايم غادي غادي ناخذ من هذا القصب السكر نصوب الاوراق ومن الاوراق غنمشي عند عد... القراويين نور ناري نوري القلم ضربته ضربت القلم انوريكم شحال كينقص من القلوب اجي يا القلم اجي شو كيمسك شو كيفاش كيتمعش شي كيلوحك كينقص ليك داكشي كامل والله الله عليك اخويا ازالي يا كتيما ههه ناري انا عليك شو أن القلم انا عليه أو قاع مت ضربني، واو، ما مات بوحدو حتى الشمش، واو عود عود عاود، نهرب فيه، نهرب، كنا كنعدي هاذيك، نمشي فيه و نطلع، نركب فيه. ولا الكلم ده ولا العالم والق والق ولا وبعد مني وهبط وهبط وهبط وهبط نري نري مت مت وطي هير انا مت يا الله نانا فينا فينا عيادك ديالي ياك نعستي المفترضي يديروني في ذلك البلاثة قلت لي حميج. فين؟ كان هنايا يا على هذا هذا هذا قلت ناري فين هما حلقة جاية غادي دبني ودار. دار صافي دابا فيناهوما فين هما فين نعم هما تافينا هما لقيتهم رجع ليكم اللي ما لقيتهمش ما رجاش لكم انا ما لقيتهمش دليل على انني ما لقيتهمش هو انني ضربتو واحد الواحد وهذاك وقع ما جالي الكولم يعني واقيلا هذه القريه ماشي هي القريه ديال هذيك المره انت شي انا حتى من جيت مونط الفيديو وعد باش لقيت هذا الكولن كاين هنا اوكي صافي اوكي كما ديما نتلقاو لكم في الحلقه الجايه بيس عليكم